Bide honetan, omotezia obeta ulertzeko ariketa bat aurkeztuko dugu. Ariketa honen helburua puntu baten omotetikoa zehaztea da, zentroa eta omotezia razoi positiboa eman da. Adibide bezala, omotezia arrazoia K bi eren izango da. Lehenik eta behin o, omotezia zentroa, a puntuarekin lotuko dugu. Bere puntu omotetikoa, a prima, biekin lerrokatuta egongo delako. Zalesen teorema erabilita A eta O puntuak osatzen duten zuzena zatituko dugu izendatzailearen arabera, kasu honetan, hiru zatitan. Orain, zenbakitzaileari erreparatuko diogu eta zatitudako zatietatik kopuru hori hartuko dugu, kasu honetan, bi, eta bigarren zati horretan egongo da gure puntuaren homotetikoa A'. Ash honetan, omotesia arrazoia bat baino txikiagoa denez, punto motetikoa lehendabizeko puntuaren eta omotesia zentroaren artean kokatuko da. Hala ere, omotesia arrazoia bat baino handiagoa izango balitz, hasierako puntua baino urrunago kokatuko da omotesia zentrotik. Oraingoan prozedura pixkat aldatzen da eta horretarako omotesia arrazoia laueren erabiliko dugu. Lehen bezala talea aplikatuko dugu prozesuaren hasieran. Argidezuki berdugu Omotesa zentrotik ara 3eren dela. Beraz Omoteserra soila 4eren denez beste heren bat eraman beharko dugu apundutik a lortzeko.